أحمد وشافني الدكتور مبور من نظرته شفت تنبياره يلس على كرسي ميدور ضيع يمينة من يساره خلاص يا دكتور معبور بنعذره قبل اعتذاره يلس على وقعت أنا في حب أمور يلا عسى أمسي جواره وأنا علاجي من عيون حور لا شفت شفت الإثاره وانت الذي شلت الأمارة مني مساك النور يا نور يا جفري يا نعم الصهارة كل